Hei, olen Reetso. Opiskelen sahaprosessin hoitajaksi. Osa on pudasjärvi -yksikössä. Opintojen alueissa kävimme läpi ensin teoriaa ja harjoittelemme käyttämään erilaisia koneita. Tällä hetkellä olen työssä oppimassa kontilla, Pudasjärvellä. Olen viihtynyt täällä hyvin. Minä olen Reima Lauria olen ollut töissä kontilla reilu 10 vuotta. Täällä on alaurentomeininki ja täällä on oma aloitteen. Toivon, että kun valmistun, saan täältä työpaikan ja voin Jäätä, asumon tänne pudosjärkät. Osao, kaikki on mahdollista.